На Черкащині за матеріалами Служби безпеки України до 13 років позбавлення волі засуджено терориста так званої ДНР. Слідчими Служби безпеки України зібрано обґрунтовані докази вини бойовика, який воював проти України у складі загонів терористів на території Донеччини. Встановлено, що з 2014 року чоловік приєднався до терористичного угруповання, де проходив службу у складі так званої першої слов'янської бригади ДНР. Там він відповідав за збір розвідданих поблизу лінії розмежування та був кулеметником. Власново встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ РФ він особисто неодноразово брав участь у збройному протистоянні силам ЗСУ на території Донецької області. Нині злоумисник переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території. Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та виніс вирок 13 років позбавлення волі з конфіскаленням. Досудове розслідування здійснювали слідчі Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.